Такий вигляд зараз має старий газорегулюючий пункт. Зараз на цьому місці працюють слюсарі, зварювальники, інші спеціалісти. Готують підвід до нової шафи. це да, у нас ми зробили закольцовку з високого давлення на середнє давлення, щоб запитати ті ШРП, які встановлені внутрі села для розпределення давления газу непосредственно зробити монтаж газопроводу, як ми говоримо, обв'язати шкаф з даним сам шкаф цим шкаф підсоєднити газопроводу з цього населеного. Підгонка, заготівля зварювальних деталей, точні вимірювання. Задіяні спеціалісти і техніка різного призначення. Після завершення роботи тут екскуватор купатиме траншеї під анодні заземлення. Тут производиться...